Mis ühendab politseiniku, kes teeb trahvi? arsti, kes väljastab tõendi, mille alusel patsient saab haigusüvitist, koolidirektorit, kes algirjastab lõputunnistust, ametniku, kes otsustab toetust üle ja ministrit, kes otsustab anda riige eelarvest toetuse vabahühendusele, mille juhatusse ta kuulub. Õige vastus on, nad on kõik ametisikud korruptiooni vastase seaduse mõttes. Teises loengus räägimegi, kes on ametisik ja kuidas teda ära tunda. Ametisik on see, kes teeb teistele siduvaid otsuseid või toiminguid, või osaleb nendes. See tähendab, et tal on ametiseisund. Ametisiku tunneb ära selle järgi, et tal on võim sisuliselt otsustada või otsust suunata. Korruptiooni seaduses puudub loetelu, kes tingimat on ametisik. Aga ametiseisundi definitsioonist saab tuletada, et minister, kohtunik, prokurör, politseinik, kansler, ametiasutuse juht, linnapea, vallavanem, riigikogu ja omavalitsuse volikogu liige, ministeriumi ja omavalitsuse ametnik on peaaegu alati ametisik. Nendel on juba seadusest või asutuse töökorraldusest tulenev õigus ja kohustus teha avaliku ülesande täitmiseks teistele siduvaid otsuseid. Üldjuhul on ametnik avaliku teostaja ning on see tõttu ametisik. Teenistussuhte ja tööandja juriidiline vorm ega töödasu saamine ei ole ametisiku puhul määravad. Määrav on hoopis see, et kasutatakse avalike vahendeid. Näiteks on ametisikuks sihtasutuse ekspertkomissioni liige, kes hindab toetuse taotlusi, ent oma töö eest tasu ei saa, aga kelle otsuses sõltub toetuse maksmine. Ametisik võib olla näiteks vabakutseline, kes täidab avaliku ülesannet. Mõiste hõlmab tegemises või toimingus osalemist, näiteks kollegiaalse otsuse puhul ja selle sisulis suunamist. Kui töötaja ei kuulu küll ametliku hankekomissioni, aga sisuliselt määrab hanketingimusi, siis on ta ametisik. Tehniline abistamine see vastu ei ole ametisiku tunnus, selle mõistatakse mõistetakse näiteks dikteerimise peale dokumendi koostamist, protokollimist, kirjade väljastamist, aga ka arve väljamaksmist ja isegi kinnitamist juba fikseeritud lepingualusel. Ka arsti õpetaja võivad teatud juhtudel olla ametisikud, näiteks kui nad annavad välja tõendeid ja teevad muid teistele siduvaid otsuseid, millega reeglina kaasnevad hüved, olgu selleks siis raha, tunnistus, pääsülikooli või muud sellist. Näiteks arst, kes annab välja tõendi, mille alusel määratakse töövõimetuspension või haigusüvitis ja õpetaja, kes kirjutab alla tunnistusele, mille alusel antakse stipendiumi. Ravides ja õpetades ei ole arst- ja õpetaja ametisikud. Loomaija direktor on ametisik, aga loomaajas ekskursiooni tegev töötaja ei ole ametisik. Temas saab ametisik siis, kui ta osaleb riigihanki mis otsustab, millis sööta loomadele tellitakse. Nii samuti on ametisikuks minister, kes annab toetust vabaühendusele, mille juhatuse liigeda on. <Sessimus>